في نحيا في زمان مات فيه الأخراح كل يوم ندفع ثمان بالمعنى والجراح كل يوم نخسر صديق كل يوم فينا نراح راح من فرق الرفيق يا زماني آح آح ما بقى لي ذكريات ما بقى لي من بعد ما الاخت مات والكاين كابر وطاح كان نضحك